Часи прийшли темні, часи прийшли, які занурюють в темряву. Тобто, те, до чого звикли люди на рівні контролю за ресурсами і навіть в якійсь мірі залежності від контролю за ресурсами того ж світла, того ж інтернету, того ж тепла, того ж різними видами ресурсів, свободи переміщення, вибору, рішення, так? безпеки, миру і так далі. Оці от, от всі речі зараз, як ніколи, дають нам поштовх для занурення в оцю внутрішню темряву. А внутрішня темрява – це чистий канал смерті, люди добрі. Внутрішня темрява – це чистий канал тиші, це простір матері Всесвіту, це простір богородичного потоку, богородичного потоку. Тому що тільки в темряві пустоти, якою керує, ну, скажу так, назвою нашого Слов'яно-Арійського пантеону, богиня Мара, Народжуються зірки, а зірки ⁇ це душа.